السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالمتابعين وياكم ماجلان البلدان يوسف شلاب وكلامنا اليوم عن بلد يسمى بملتقى الحضارات الطابع الاندلسي بالعمران والماكل والملبس البلد اللي بياخذنا ماجلان البلدان اليه اليوم مو بلد اوروبي بافريقيا حلقتنا اليوم عن دولة شعبها ممتع وطيب جدا، اغلبكم سمع عن المغرب، العديد من الصور الايقونيه لكازابلانكا، اسواق مراكش، الكسكس والطربوش، بالنسبه للمغرب عندهم طرقهم واساليبهم الخاصة، نقدر نسميها مثلا كاليفورنيا العالم العربي والشي الغريب انه فعلا مساحة المغرب وعدد سكانها مقارب جدا لكاليفورنيا وين موقع المغرب يا ماجلان؟ المغرب يا شباب في منطقة شمال افريقيا المعروفة بالمغرب الكبير احدها المحيط الاطلسي من الغرب والبحر المتوسط من الشمال الشرقي ومضيق 13 كيلومتر مع اسبانيا المعروف بمضيق جبل طارق البلد مقسم ل 12 جهة ثلاث مناطق متنازع عليه عاصمتها الرباط وتقع في الساحل الغربي للمحيط الأطلسي المدينة الأكبر الدار البيضاء وثاني أكبر مدينة فاس في حين أن طنجة ومراكش يتقاربون ويتبادلون المركز الثالث أكبر مطار هو مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء عقبة يجي مطار مراكش وأكادير وجهتين مفضلتين للتجارة وللسياحة خلونا نتكلم بشكل أعمق شوي وتعرفوني أي قد احب الجغرافيا أهم اماكن في المغرب وين يا ماجدان البلدان؟ قصر البديع، المدينه الزرقاء، شفشاون الشام، حدائق ماجوريل، ضريح محمد الخامس، مغاره هرقل، كنيسة بن دنان اليهودي، ابواب فاس، وفي فاس اكبر مجال حضري بدون سيارات بعد، بقايا مدينه وليلي الرومانيه، قصبه مكناس، الجامعه اللي تعتبر الاقدم في العالم، قبور المرينيين، وطبعا مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء سابع أكبر جامع في العالم وأعلى صومعة في العالم وإذا بنتكلم عن المناطق المرتفعة جبال المغرب رائعة جدا خيال الكثير يعتقدون ان شمال افريقيا كلها صحراء لكن لما تروح للمغرب تشوف صخور اكثر من صحراء يقع فوق الحدود بين الصفيحة الافريقية والاوراسيوية يقع شق الاطلس شمال البلاد بجبال الريف وايضا انشأ السلاسل الجبالية الاخرى الاطلس المتوسط والصغير والكبير ماجلان كملها لو سمحت قول عيوني اين تتواجد أعلى قمة في شمال أفريقيا توبغاد وفيها بعد أكبر بحيرة حوض بين الوديان ومنبع وادي درعة اللي يصب في المحيط الأطلسي وباعتبار الصحراء الغربية في الجنوب ففيها أراضي جافة وخالية وصحراء ما شاء الله واسعة كبيرة عدد تحتوي على تراكمات معدنية مهمة تستعمل في التنقيب المناطق الساحليه شمال الجبال يعيش فيها غالبيه السكان في المغرب وبالطبع لانها اكثر استواء وصالحه للزراعه احيانا تتساقط الثلوج بالاعلى في المغرب اكبر منتجع للتزلج في افريقيا في حين كلما اتجهت جهه الجنوب يزيد الجفاف والاراضي الصخريه والحراره وشو شوفوا شلون، على الرغم من طبيعة المغرب القاحلة، في المغرب كمية مهمة من الثروات الطبيعية، حوالي 18% من المساحة قابلة للزراعة، وأيضا البلد فيه تنوع حيواني طبيعي، وفيها الكثير مستوطنة، مثل الغزال والخنزير، ثعالب الصحراء، أكثر من 90 نوع من الزواحف. يمكن مر عليكم ماعز يتسلق الجبال هذه بعد تحصلها عدهم في قرية تامري وللأسف نظراً للمتاجرة الغير قانونية للحيوانات وعوامل البشرية الكثير من هالأنواع من الحيوانات مهددة بالانقراض وبعضها مثل الرمز الوطني للمغرب اللي هو الأسد البربري تعرض للانقراض من المنطقة وكان آخر أسد تمت مشاهدته عام 1922 خذنا يا ماجلان البلدان والاوطان الى الاقتصاد عدهم، وايش احواله؟ الاقتصاد المغربي هو الخامس بافريقيا حسب الناتج الاجمالي المحلي للفرد الواحد. قطاع الخدمات في الصناعه خصوصا تعدين ياخذ الحصه الكبرى للتشغيل. اقصد ان البلد يحتوي على 75% من الاحتياط العالمي للفوسفات. رغم هالشي ما زال الاعتماد الكبير على الانشطه الزراعيه حين يقوم بتشغيل 40% من العمال ويقال ايضا ان المغرب يا شباب اضخم قطاع صيد بحري في إفريقيا بحوالي 3% من الناتج الإجمالي وأكبر مصدر لسمك السردين في العالم صدقون المغرب فيها كمية معلومات مو طبيعية خلوني أبليكم بعد عن مواردهم وأكلهم لكن لا تنسون تنشرون المقطع وتسوون لايك وسبسكرايب الله يسلمكم أشهر أكلاتهم لشي في الطاجن الرفيسة والحريرة والبسطيلة والسفة والمروزية والمشوي وطبعاً أكلتهم الوطنية الكسكس والكل يعرفها ولا تفوتكم حلوياتهم اسالوني عشان أضبطكم روعة حلوياتهم روعة الشاي بالنعناع هذا اللي لا تفوته إذا رحت المغرب هذا في المغرب مشروبهم المفضل أوه نسيت اخبركم ان المغرب البلد الوحيد اللي ينتج زيت ارقام، ويستعمل لاغراض متعدده للاكل، للتجميل، وللعنايه بالشعر، وبعد بعطيكم بعض المعلومات على السريع عن المغاربه، في العالم العربي المغرب بمثابه شنو؟ بمثابه القريب الغريب، شلون يعني؟ مثلا اللي انضم للعائله عن طريق الزواج، معظم المغاربه ما يصنفون انفسهم انهم عرب. مع انهم عرب ليش؟ اولا عدد السكان يقارب 36 مليون نسمه، وفيها اكبر عدد من الامازيغ في كل افريقيا، صعب تحصل احصائيات دقيقه، لكن المتفق عليه حوالين من 40 الى 80% منهم عنده اصل كلي او جزئي امازيغي، بينما فقط 19% تقريبا عرب، النسبه المتبقيه مجموعات، اغلبها فرنسيه او اسبانيه بالاضافه للمهاجرين من غرب افريقيا، عملة المغرب اللي هي الدرهم المغربي، ها، جبنا طاري الامازيغ، منهم الامازيغ يا ماجلان البلدان؟ الله يسلمكم ببساطه هم السكان الاصليين اللي استوطنوا مناطق عديده من شمال افريقيا، عندهم خلفيه مختلفه تماما عن العرب، عادات وتقاليد خاصه بهم، فن خاص، لباس معين، لغه خاصه. حالياً اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب في الجزائر اللغة تنكتب بالحروف اللاتينية بالنظر لكل هالأشياء معظم المغاربة ثلاثية اللغات لغتين أم ولغة أوروبية وفي الغالب تكون فرنسية وطبعا لو تسأل أي عربي وإيش أغرب لهجة عربية يقول لك المغرب واحتمال كبير ما يفهم وإيش يقول بعد والحين سؤالنا إلى متابعينا من المغرب أعطونا أشهر الشخصيات المشهورة عندكم، وكتبوهم في التعليقات تحت. بعض الشخصيات التاريخية في المغرب المشهورة طبعا ابن رشد وبنتاشفين وبن تاشفين وابن بطوطة الملكة ديهية طارق بن زياد ونبغي من أحبائنا المغاربة شخصيات مشهورة معاصرة يعني مالة هالزمن حصلتون على معلومات قوية عن المغرب في شيء مهم ما ذكرت لكم أهم شيء أهم شيء لا تنسون الاشتراك في القناة سبسكرايب لايك ونشر المقطع في جميع و انتظرونا مع دوله اخرى والسلام عليكم